S příchodem jarní sezony se zvyšuje počet příletů letadel kategorie Business, business jet, které, které využívají soukromí provozovatele pro přepravu VIP klientů. Letiště Hradec Králové se snaží vytvářet podmínky, aby tyto letadla k nám letaly čím dál tím častěji. Jedna z těch samozřejmě podmínek je infrastruktura letiště, to znamená technika, pozemní zabezpečení, hasická záchranná služba a samozřejmě do budoucna i adekvátní odbavovací hala pro cestující se zázemím.